На території Державного закладу Запорізький центр льотної підготовки імені маршал авіації Покришкіна знаходиться понад 100 літаків та гвинтокрилів. Зокрема, 20 гвинтокрилів, 60 літаків Л-29 «Дельфін», один літак Ан-24 та 20 Ан-2, розповів виконувач обов'язків директора центру льотної підготовки Володимир Дідик. Каже, відновити техніку неможливо. Її потрібно було продавати десь років 20-30 тому. На сьогоднішній день це, я повторю, це не техніка, це вже металобрухт. На сьогоднішній день вона, ця техніка в час Л29. Вони продаються як металобрухт. продажі займається державна подаром. Податкова служба. Нагадаємо, центр льотної підготовки був створений у 1958 році, відкритий як Аероклуб. На аеродромі у селі Широкому побудували дві злітні смуги, утримували літаки та гвинтокрили для навчання пілотів. На території розташовувалися навчальні корпуси. Тепер усе це зруйновано і занедбане. Навколо мене знаходяться нині цегляні руїни колишнього гуртожитку для курсантів, який знаходиться на території регіонального центру льотної підготовки. Окрім цих руїн, окрім цієї будівлі на території є також інші споруди, які знаходяться нині в не найкращому стані. Якщо відновлювати роботу центру, то це можливо робити на умовах аутсорсингу, це може бути приватні школи. Це взагалі повинно об'єднатися в окрему групу авіаційну, в якої будуть брати участь підприємства ну, дуже широкої галузі. Єдина ціність, що залишилася на території – одна з двох злітно-посадкових смуг, сказав Володимир Дідик. Зараз я знаходжуся на двокілометровій смузі для взлету, яку планують використовувати після того, як відновлять роботу регіонального центру з підготовки. На ній ще видно розмітку. Раніше тут тренувалися майбутні пілоти. У 1994 році для Запорізького центру льотної підготовки імені маршал авіації Покришкіна припинили державне фінансування. Нині у підприємства є заборгованістю заробітної платні перед колишніми працівниками понад 400 тисяч гривень та інші борги, повідомив голова Широківської громади Денис Коротенко. За словами Володимира Дітика, з 2000-х років ніхто не контролював і не стежив за фондами центру, і його розкрадали. Заробітна плата не виплачується з початку 2000-х років. Тобто, заробітна плата виплачувалася тільки за рахунок реалізації того майна, яке залишилося підприємство в спадок. Його реалізовували як металобрухт, як цінні метали, як... Плити, ну, насамперед, на підприємстві після 1994 року було дві злітно-посадкові смуги. залишилась після того, як в 2009 році списали одну злітно-посадкову смугу, розібрали. Плити продали, виплатили заробітну платню. Зараз на території центру оновлене освітлення, яке зробили у 2017 році завдяки потенційному інвестору. Але, як розповів Володимир Дідик, співпрацювати з інвесторами не вдається. Державно-приватне підприємство не діє, оскільки центр знаходиться у державній власності. Попри це голова Широківської громади Денис Коротенко каже, що має проєкт розвитку центру льотної підготовки. Громада готова взяти його на баланс для відновлення льотної школи, для розвитку малої авіації та створення індустріального парку або логістичного центру. Відновлення центру буде проходити за грантові кошти або кошти інвесторів. Поки на цій території відбуваються змагання, фестивалі, тренування вихованців обласного центру Грані. Зацікавлені у майданчику також автомобільні та мотофедерації. Маргарита Галіч, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.